Наше перше бойове завдання було на Кульбакінському аеродромі. І я знаю, що ви брали участь у захисті нашого аеропорту Миколаївського. Розкажіть більш докладніше про вашу роль і роль ваших підлеглих. Що саме робили, те, що можна розповідати відповідно, і яка взагалі там ситуація склалася від початку. Після відбиття аеродрому Кульбакіно ворог не полишав ну, надії, напевно. Взяти, все-таки, якщо не захопити місто Миколаєві і неможливо зайти на той момент, то потрібно було взяти його, так можна сказати, в кільце для того, щоб потім вже створити такий плацдарм для наступу і або знищення, або якимось чином, щоб город здався і вони за зайшли в місто. І я пам'ятаю, як зараз зранку я був на нараді. Ну, це, щоб ви розуміли, десь о 5-й ранку е на нараді. І ми по всім доповідям ми розуміли, що пішов напад, такий масивний з усіх сторон, е в сторону міста Миколаєва. Я кажу, я зрозумів, в принципі, ситуацію зрозумів. Е виїжджаю я сам поки що на об'їзну в сторону Тернівки, тому що звідти колона пішла. Під'їжджаю до наших хлопців, там, наскільки я пам'ятаю, 79-ка знаходилася. Вони кажуть, ну, давай, хай, хай тільки сунуся, у нас все тут чітко, все це. поспілкувалися. Починається бій, тому що перші танки, там починається бій, а це, що ви розуміємо, відстань 3-4 кілометри до противника. І це, і мені дзвонить тоді. Генерал Марченко каже, слухай, у нас аеропорт баловне захоплений, нам потрібно його відбити. Поведеш колону, ти ж місцевий, ти ж знаєш, по трасі неможливо, тому що там все обстрілюється і вони контролюють. Каже, зрозуміло, ну там біля річки, да, біля річки поведеш їх. Зрозуміло. Зведений загін, він дуже швидко був сформований. Це, та, по ходовому руху колони, там додавалися, додавалися, там, там тіп під'їхав, там Альфа. Відпрацьовувала корд. Це корд Миколаєва і корд Херсона. Потім ТРО і 73-й спецназ. Я беру цю колону, веду низом біля річки, вивели все. В лісі там каже, що будемо планувати, виходить полковник Чевленко такий каже «Так, РПГ є?» Кажу так. Він дивиться «Та ні, не РПГ, щось таке міцніше, щось таке краще». Каже «Та нема. Каже «О, дивись, відкривай багажник». «Так, тримай». Я показую тобі, хлопці, покажу, як його використовувати інші аналоги, більш гарні, ніж наші. Я зрозумів, показав мені, каже, все, це дуже зрозуміло таке, ти знаєш місцевість, каже, ну так розумію, Та, взяли одного там співробітника, який працював, каже, ну розповідає по місцевості, по рельєфу, так як в нас не було часу ні на дорозвідку, нічого, слів тих, Бійців ТРО, які знаходилися на аеропорту, ми зрозуміли, з якими силами вони захопили, що вони побачили під час відступу назад. Це були тигри, це були там, БМП. Ми зрозуміли, що колона десь зайшла і там знаходиться. І полковник Чепленко каже, так, я захочу, перший удар буде, я знімлю з вишку. Ну, це по військовому, там потрібно було знищити її а потім це буде сигналом для того, що ти заходиш з іншої сторони. Відповідно, 73-й спецназ заходив на Казаках. От. Це було сплановано так, так, ми заходимо звідси, ти заходиш звідси, ти береш інших, всіх інших, ну, ти будеш заступником цієї операції. Мої. Кажу, зрозумів. Заходиш інших і йдеш. Зрозумів, зрозумів. Ну, пішли, зачистили. Ми зрозуміли, що після взриву а знищення вишки там, цей. вони відступили Зеленку назад, зачистили аеропорт, піднялися на кришу, дивимося. я бачив, що ну, один русський тягне другого пораненого. Кажу, так давайте я візьму їх в полон. А він каже, дивись там зеленка, ми її не зачистили, візьмемо краще казака, бо я хотів на Неві поїхати. Він каже, візьми краще казака, він броньований, ми не розуміємо, що там. Та ні, на Неві поїдуть. Ні, візьми, я тобі говорю, бо я ж не знаю. Я приведу до хлопців, кажу, хлопці, поїхали. Він каже, а ми не знаємо дороги. Я кажу, я вам покажу. Виїжджаємо сюди. Кажу, там двоє. Піднімаємося, дивимося, там мінімум рота стоїть. Солдат там, цей. вони розвертають там щось, якісь ящики. Та, та ми потім вже зрозуміли, що мінометний розрахунок. 120-ти вони його розвертали. Ну, відповідно, відпрацьовували з крупноколібненого кулемета по ним. І по бокам, я так зрозумію, піхота, та, що відступала, воно далеко не встигли. І зеленки почали стріляти по, ну, по козаку. Але так, як він броньований, це там, шкоди не завдало. Коли ми бачимо, вже танк виїжджає, тако на поле проходить посадка далі, і там звідти танк так виїжджає. «О, це треба відступати трішки, бо з козаком проти танка трішки нерівні сили». А в цей час полковник Щеплінка стріляє з тура, починає знищувати техніку з криші. Прямо, прямо з криші розставив в тур, все, ракети, все, як потрібно. Сам, особисто, він стріляв по військовій техніці, знищував МТЛБ. Там, наскільки мені відомо, пошкодив... Іншу військову техніку. І починається це інтенсивний обстріл. Танк починає стріляти по козаку, і не знаю, з яких моментів він не попав. Прямою наводкою для танкіста там, до трьох кілометрів йому простіше запросовувати попасти, особливо в таку машину здорову. Тобто дивом, просто дивом виходить? Це, я думаю, більше. Полякати? Ні. Більше залежало від вміння самого танкіста. Тому що він поки, поки виїжджав, там, прицілювався, ми розвернулися, він зліво, зправо потрапив. Але ну, в машину саму не попав. Ми відступили до стін аеропорту, і потім вже починали бій. Можливо, він в нього зіграв тим страху, коли з птура ракети летять, то теж їм не дуже солодко від цього. От, можливо, із-за цього він не попадав, просто не солодав, кажуть, страхом. Цей. Прийняли бій, вони хотіли піти в атаку, але ми їх ну, стріляли всі і відстрілювали. Потім відпрацьовували з різних видів озброєння, О, а з іншої сторони на об'їзні приймав бій, 79-ка приймав бій. Там намагалися танки також зайти на об'їзну і закріпитися, але вони дуже вдало відбили їх. Там 79-ка, 35-та, 36-та. Там... Всі були там, не то, що там. І коли вони зрозуміли, що аеропорт вони не можуть взяти, а з іншої сторони, 79-ка також зажимає, вони для того, щоб не залишитися в кільці, е... вони приймають рішення відступати назад через трасу. І відступають вони вже назад через трасу, а потім вони вже закреплюються на Гурівській повороті, які. Який... Дуже багато цивільних транспортних засіб було розстріляно в тому випадку. Щоб брати гурівський поворот, вони там не просто закріпилися, думав раніше, навіщо вони там. В них там, якщо їдемо в сторону Одеси, Гурівський поворот і це направо, там зеленка така, а там є ферма і заправка одного з фермерів наших. І вони захопили дану заправку для того, щоб ну, дозаправляти танки, МТЛБ, БТР. Тому що у них все закінчувалося, і в них не було чим вже воювати, їздити. Там навіть вони ще ремонтували. Поки вже, це вже окрема операція була, моя з 73-м спецназом, щодо її знищення цієї заправки. І потім вона вже відступила. Але там дуже багато вони машин цивільних, навіть швидких розстрілювали. Я знаю, що є жертви, вони спеціально десь ранили одного, а іншого не трогали і не давали йому втекти з машини, просто обстрілювали постійно методично. Для того, щоб ми підійшли, тим чином, щоб нас знищити. Щоб ви почали рятувати так. медиків і вас знищити, так? так. Там не медиків, там цивільні були. Там на цьому ж повороті мене товариш, який евакуював, наш швидкий е, громадянин, він дуже важкому стані і потрібно було негайно доставляти до лікарні. Він намагався на велику швидкість пройти, але все-таки потрапили по ньому, е, дві роки простріляння були. Але він довіз і врятував громадянин. Да, до речі, в групі працює. — Так, так. До речі, ви дуже часто говорите про генерала Марченка. Взагалі, я, як з ним познайомилися і які склалися у вас взаємовідносини? Я з ним познайомився, я так скажу, йому мій номер дали. Каже, там Даніло в місті вклав, щось там діє, з кимось щось там робить. Я ж не, там, не розповідав нікому нічого, що я там роблю. І він набирає мене, це було десь 11-та година ночі. Він набирає каже, слухай, а ти можеш сказати, куди можна заїхати в місто? Я його зустрів. А вас не здивував такий дзвінок? Чи у вас був його номер? Е, ні, в мене його номера не було, але мене попередило моє керівництво. Каже, ми даємо твій номер, він йде до вас надавати допомогу, організовувати оборону міста Миколаїв. Ми твій номер дали, тобто попередили. Я кажу, добре, виїхав, зустрів його, провів місто, розповів, що де знаходиться, які справи були, що відбувалося. Каже, а ти що робиш? Кажу, там я там зібрав хлопців. Кажу, ви що, зібрали протитанкову групу? Кажу, ну можна і так назвати. Які засоби дуже багато. Він каже, ну молодці, красавці, молодець. І він. Потім розраховував на нас, як на окремі підрозділи, на якому можна поставити завдання. І він знав, що ми його виконаємо. Чого б нам це не коштувало. І я був впевнений в ньому, тому що він не просто ставив завдання, він пояснював, для чого це потрібно. Якщо потрібно було зупинити ті танки, БТРи, і особовий склад Росії саме на аеродромі, для того, щоб вони не зайшли. Це здраво, навіть якщо, можливо, ми б і не повернулися звідти. Але це, це та жертва, яка повинна була спачена. А коли ми ще їм наваляли, то це взагалі клас. І він такий оптимізмом, так, як і Віталій Олександрович, каже, все, давайте там. Вони бояться вас там. Каже, ти там сильно танки не взривай, треба їх брати, ну, щоб були цілі, можемо і ми на них воювати. Каже, якщо попадеться, там стук, стук гранати. Каже, виходь, і ви вони вийдуть, не переживай. Каже, зрозуміло. Були такі випадки? Ні, не було. Ну, це один, той випадок, коли ми один раз виїхали і зі сторони Прибузького там один танк заблудився. Да, да, він від'їхав від колони, щось там це, і заблукав і все. І ми отримали цю інформацію від місцевих охотників там, і інших громадян, які влаштовували, так сказати, сафари на них. Каже, тут танк заблудився, щоб хтось його взяв. Там, цей". І я виїхав туди, він мені каже, так, от цей танк, не вздумай його взривати. Візьми його, щоб він цілесенький був, нам ще потрібно на ньому воювати. Зрозумів? Я кажу, зрозумів, пане генерал. Тобто ми поїхали. Але ми поки доїхали через блокпости в сторону Прибузького, він вже виїхав і поїхав ну, в іншу сторону. Тобто ми тільки побачили сліди, як він виїхав там Чарників. — Приєднався до колони? — Так, він приєднався до колони і виїхав. Ми просто в день, там oh. якраз отримав поранення один із моїх співробітників, ми влаштували засаду. На одну колону. І... А, в цій колонії були гради і вони обстрілювали місто Миколаїв тоді, інтенсивно, насипали так, корабельний район взагалі. І ми коли зробили засаду, нам в вийшла їхня ще одна колона. Там був і особовий склад, і танки, а ми вже стали все там відпрацювати по цій виходи, ми вибігаємо такі. Представте, здивування росіян, бачить там шість чудаків з РПГ-7, вони там з машин близько в розброзу, а потім, потім розуміють, що у нас не так багато, там танк виїжджає, ми в машини вже ну, чекати звідти. І він попадає, ну, вистріл, попадає в останню машину, ми були на двох машинах, і ранило бійцям в руку. От. І потім напевно, цей же, напевно, танчик поїхав десь за нами шукати нас. Ми нашого бійця в лікарню, все. І потім вже нам місцеві мешканці передають. Але він зараз все-таки виїхав. Але дуже я хотів з ним поквитатися. Але він зараз виїхав. Повезло. З бійцем. Так він в струю вже в струю працює. Він як сидів ззаді, з лівої сторони, снаряд попав так більше трішки в землю, розірвало бампер, і один з осколків пролетів через двері і йому якраз в руку. Крзячим таким і в стокі зупинився, чуть -чуть, майже водія не вбив. Ну, там такий осколок більше, ніж моя рука. От, але все нормально, він там через дві доби обривав мені телефон, хочу назад в стрію, хочу вивоювати, кажу, так, встановись трішки. І вилікувався все, зараз в строю працює. Козак молодець, таким духовитий хлопчик. Тобто всі на адреналіні вже під можна сказати, на цей адреналін виходить. І ви також? Так, можна так сказати. Ми більш позитивно, навіть коли важко, ми посміхаємося і говоримо, клас, там, це... давайте сфоткаємося перед виходом, а то вб'ють когось, потім не сфоткаємося. Ну такий чорний гумор, дуже такий розвинутий, каже, так, хто вибрав. Коде похоронити, там, це, ну, навіть до такого, е, будеш багато говорити, там, пораненим не понесемо, якщо що. <гум> там, ну, під Бадьором навіть ми, як би, як сказати, знайшли метод боротьби, коли важко тобі – е, гумор. Один у одного там десь підстюбуємо, там, це, розповідаємо щось, сміємось. Е. Пам'ятаєш, які в тебе газа були, коли по тобі там, танком стріляли. <гум> ну, до речі, неодноразово по нам танк стріляв, але я зрозумів одне, що на легкових машинах можна швидко тікати від них. <гум> да. На броньованих трішки важче.